التأثيرات الخاصة بالنقل بين الشاشات عند النقر المزدوج في Channel Transition أو Channel قناة التأثيرات الخاصة بالنقل بين الشاشات تظهر لنا نافذة اختيار التأثير المناسب جدير بالذكر أن هذه المجموعة التي تظهر أمامنا الآن هي مجموعة مضافة إلى Director والمجموعة المحددة الان هي مجموعه اساسيه في الدايركتور اي تظهر معه من اول مره عند تنصيبه من الواضح ان التاثيرات الخاصه تظهر مقسمه الى فئات اول اختيار هو اول او كل التاثيرات التي يمكن استخدامها يليها تصنيفها كفئات فئه الكفر وفئه Extra transition, او extra ترانزيشن او دايركت ترانزيشن او دايركت ترانزيشن 3D او dissolve او DM transition او دم transition back to, او دم او دم extreme او other بعض او المختلفة او دم او reveal او strip او wipe نبدأ بالتعرف على تشغيل التأثير قاعدة يوضع التأثير عند فريم بداية ظهور السبرايت ولا يوضع عند نهايته ايضا يحدث التأثير على الاجزاء التي تتغير في الشاشة نؤكد على المعلومتين مرة ثانية الاولى انه يوضع التأثير عند بداية الفريم الذي تظهر عنده السبرايت الثانية أن التأثير يحدث عند الأجزاء التي تتغير في الشاشة فقط والآن نرى الإفكتات أو التأثيرات وكيف تظهر على الشاشة لإضافة تأثيرات خاصة تظهر على هيئة إكسترا التأثيرات الخاصة يأتي تعرفها فيما بعد وكيفية إدراجها فيما بعد عند اختيار بعض التأثيرات المضافة يظهر معها اوبشنز أو تحكم في خصائص التأثير يختلف التأثير وخصائصه وفقا لنوع التاثير اسفل النافذه يظهر مده التاثير ويمكن زيادتها او خفضها ينصح بان يقلل زمن التاثير حتى نستطيع عرض شاشتنا بسرعه تظهر خاصية السموثنس وهي خاصية يمكن استخدامها لتنعيم او زيادة التأثير او تقليله يمكن توصيف التأثير على ان يعمل على الشاشة كلها كما يمكن توصيفه أن يعمل على الأجزاء المتغيرة في الشاشة كما يمكن توصيفه على أن يعمل في الأجزاء التي تغيرت في الشاشة فقط